ازيكم يا جدعان واهلا بكم في فيديو جديد بعد ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن مركز قلب الدفاع وتحركاته في الملعب والتكتيكات المهمه للمركز ده هنتكلم في الفيديو ده عن مركز خط الوسط وهنشرح اهم تحركاته في الملعب والتكتيكس الخاصه بالمركز ده اللي تقدر تتعلم منها عشان تبدا تطبقها في ماتشاتك بدايه مركز خط الوسط هو حلقه الوصل بين خط الدفاع وخط الهجوم وهو المسؤول عن نقل الكره للثلث الاخير من الملعب ولازم حرفيا انه يقدر يعمل كل حاجه في الكره كنترول لياقه ذكاء <تصفيق> قدرات دفاعيه قدرات هجوميه في اكتر من نوع للعيب خط الوسط لكن في الفيديو ده هنتكلم عن اغلب نوعين هتلاقيهم موجودين دايما في اي تشكيله وهنقسم الفيديو لجزئين، جزء هنتكلم فيه عن مركز خط الوسط الدفاعي او الديفنسيف ميت فيلدر والجزء الثاني هنتكلم فيه عن مركز خط الوسط المتقدم او الهجومي ففي البدايه يا عالمي ما تنسانيش في لايك للفيديو وحاول تعمل شير مع حد من اصحابك ولو انت جديد اعمل سبسكرايب للقناه ويلا بينا نبدا <تصفيق> نبدأ بمركز خط الوسط الدفاعي ونتكلم عن اهم 3 مواصفات لازم تكون موجوده فيه واهم المهارات اللي لازم يكون متقنها نبدا بالقوه البدنيه والذكاء في التدخلات الديفنسيف ميدفيلدر من اكثر المراكز اللي بيتعرض للالتحامات واللي بيلعب في المركز ده لازم يكون جسمه قوي كفايه عشان يقدر يكسب الالتحامات دي في الامثله دي هتلاحظ ان كاسيميرو بيستخدم جسمه كتير في الالتحامات وطبعا عشان كاسيميرو جسمه قوي فبنسبه كبيره بينجح في التدخلات وبيكسب الكره وفريقه بس استنى ما تفهمش غلط هنا انك تكون قوي شويه في الالتحام لكن مش بحرضك على العنف وانك تكون غشيم في التدخلات تفرق دي فتعلم من الامثله دي واستخدم عقلك قبل ما تطبقها في الملعب عشان ما تيزيش حد تاني حاجه التمرير بدقه عاليه زي ما قلت لك في البدايه ان خط الوسط هو حلقه الوصل بين خط الدفاع وخط الهجوم فانت شغلتك الاساسيه هي نقل الكره بين الخطوط وانك ما تفقدش الكره نهائي وفي الامثله دي هتلاحظ الهدوء التام الموجود عند سرخي بوسكيتس في استلام وتسليم الكره تحت الضغط ودي من اهم الحاجات اللي بتميزه انه بيلعب بهدوء وبيلعب السهل وما بيستعجلش على الكره ابدا طبعا مش سهل انك توصل لمرحله الهدوء دي لكن بالتدريب والاجتهاد تقدر توصل لاي حاجه تالت حاجة لازم يكون عندك نزعه هجوميه مش معنى انك وسط دفاعي يبقى مركزك مقتصر بس على قطع الكور والتمرير والتخطية بالعكس انت مهم جدا في المنظومه الهجوميه للفريق وبتساهم كتير سواء باهداف او باسيست فانت الانهاء عندك مهم انك تشتغل عليه ولازم رجلك تكون قويه وتقدر تسدد بالقدمين وتكمل في اي هجمه لفريقك في الامثله دي هتلاحظ قوه كانتي في الفينشينج والتسديد من مسافات بعيده دلوقتي هنتكلم عن بعض التحركات المهمة لمركز خط الوسط الدفاعي، هنا أنت في الحالة الدفاعية بتبدأ ترجع عشان يتحول مركزك من لاعب وسط إلى مدافع ثالث بين قلبي الدفاع الأساسيين، وده عشان تقفل مساحات أكبر وتصعب الموقف على الفريق اللي قدامك، أما عند استحواذ فريقك على الكرة، أنت بتبدأ تتحرك في المساحات الموجودة بين لاعبين الفريق المنافس عشان تفتح زاوية التمرير لحامل الكرة، وتبدأ تستلم الكرة وتبني الهجمة، وهيكون عندك اكتر من خيار للتمرير وهما انك تلعب كرة طولية لو قدامك فرصة كويسة او تعمل باص لاقرب لاعب ليك او لو فريقك عليه ضغط كبير وصعب انك تطلع بالكرة من نص ملعبك ترجع تاني لاقرب مدافع ليك كده احنا اتكلمنا عن اهم المهارات اللي لازم تكون موجودة عند لاعبين مركز خط الوسط الدفاعي واهم التاكتكس اللي تخص المركز ده هنا بقى هنيجي المركز خط الوسط المتقدم أو خط الوسط الهجومي ونتكلم عن أهم المواصفات والمهارات اللي لازم تكون موجودة عند لعيبه المركز ده نبدأ من الاستلام والتسليم تحت الضغط لو هتبص على الأمثلة دي هتلاحظ أن أندرس إنيستا عنده كنترول كبير جدا على الكرة في الاستلام تحت الضغط وصعب جدا أنه يخسر الكرة ومهم جدا أنك ما تاخدش لمسات كثيرة على الكرة يعني لو رتم اللعب سريع لازم تكون متقن التمرير من لمسة واحدة تاني حاجه الكرات الطوليه اوقات كتير بيكون صعب انك تبني الهجمه من تحت وفي اللحظات دي انسب حل تلجاله هو الكرات الطوليه سواء كانت ارضيه او عاليه هنا انيستا بيستخدم الكرات الطوليه لما يكون في مساحه كبيره في ظهر خط دفاع الفريق المنافس وبيقدر انه يظبط وقت خروج التمريره وبكده بيكسر اي تسلل ممكن يقع فيه وبيقدر انه يطلع بيها من نص ملعبه بتمريره بسيطه ممكن يضرب بيها خط الدفاع كله وكل ده بسبب رؤيته الممتازه للملعب مهم جدا بالنسبه لاعب خط الوسط انه يتحكم في الكره بدقه عاليه جدا عشان هيتحط في مواقف كتير هيكون مضغوط عليه من اكتر من لاعب ولازم يكون عنده حلول عشان يقدر يتعامل مع المواقف دي فمهم جدا بالنسبه لك انك تكون مبدع في التمريرات ورؤيتك للملعب تكون كويسه وتحافظ على الكره تحت الضغط واعتقد ان مش محتاج اذكر امثله تاني في المركز ده لان انيستا متكامل جدا وموسوعه تقدر تتعلم منها كل حاجه في نص الملعب ناتي للتحركات واهم التاكتيكس الخاصه بالمركز ده. وقت استحواذ فريقك على الكرة انت بتبدا تتحرك وتفتح مساحات وزوايا تمرير اكتر لفريقك سواء في التلت الدفاعي او التلت الهجومي. في الموقف ده انت هتلاحظ ان انيستا عمل باص من لمسه واحده وشاف المساحه الموجوده بين اللعيبه دي وتحرك فيها واستنى الوقت المناسب اللي يكون اتحرك فيه جوردي البا عشان يعمل له باص تاني ومن هنا يقدر يعمل اوفر. في الحاله الدفاعيه انت بترجع للثلت الدفاعي عشان تكمل المنظومه الدفاعيه لفريقك وتبدا تقفل المساحات على الفريق المنافس عشان تقلل الخطوره الهجوميه فبس كده ده كان كل الفيديو اكتب لي في الكومنت صح مين لاعب خط الوسط المفضل ليك وايه اكتر حاجه بتميزه ما تنساش لايك وشير للفيديو واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله